Мама другокласника Дар'я Белінська каже: "Літній табір подобається тим, що є можливість залишити дитину під наглядом. Дуже зручно тим, що дитина розвивається, дитина зайнята, дитина зайнята цікавими справами, дитина захоплюється, взнає щось нове. Екскурсії, пікніки роблять. Дитині подобається, мені також". Розпочинається день у таборі із ранкової зарядки. Далі діти йдуть у шкільну їдальню на сніданок. Комірник Тамара Чикруда розповідає, що сьогодні у меню. Кожен ранок виставляємо меню, щоб дітки знали, що у нас зранку, що у нас на обід. Сьогодні у нас картопля з куркумою, помідорка, полуничка, бургер і чай каркаде. Третьокласник Матвій каже, так як через карантин минулого року табори не працювали, цьогоріч з нетерпінням чекав на відкриття. У другому класі був карантин і не вийшло зробити табір. У першому класі теж було дуже гарно, ми кожен день їздимо, у нас кожен день щось гарне нам вчителі придумають. Вчителька початкових класів Тетяна Карнасевич каже, щодня у дітей новий розклад, сьогодні йдуть до театру. У нас запланований похід до театру імені Старицького. Будемо дивитися виставу. Після цього повертаємося, обідаємо і починаємо займатися цікавими справами. На сьогодні у нас заплановано День улюбленої іграшки. Кожний загін у пришкільному таборі має свою назву та девіз, додає Тетяна Карносевич. – його Директорка Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеня, номер 30 Інна Мудра, розповідає, скільки учнів відвідує пришкільний табір, додає про механізм запису дітей до табору. У школі у нас 768 дітей, у таборі 210 дітей. Це діти за і пільгових категорій, більше 30 дітей, і решта дітей за батьківську плату, які будуть оздоровлюватися у нас відпочивати з 14 червня по 3 липня. Батьки пишуть заяву, вони оплачують гроші, тому що харчування платне. В день 50 гривень, 75 копій, дворазове харчування. І е, за заявами, за медичними довідками ми зараховуємо дітей до табору. Приготовки літніх пришкільних таборів до роботи перевіряла комісія, створена наказом Департаменту освіти та науки, каже начальник відділу за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби в області Віталій Носатов. Здійснено обстеження спеціалістами відділу безпечності харчових і санітарного законодавства, 21 заклад пришкільного табору. Був виявлений ряд недоліків несуттєвих, які Протягом певного періоду вони вже були виконані. Була також залучена державна установа, Хмельницький обласний лабораторний центр. Зараз вони також працюють над відібраними харчових продуктами. За словами директорки департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надії Балабуст, всього на території Хмельницької тергромади діє сім мовних таборів, 16 з денним перебуванням та три табори на базі дитячої юнацької спортивних шкіл. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.